Αν αυτά που κάνετε εσείς, και αν τα αποτελέσματα που έχετε εσείς δεν τα αντιγράφουν και δεν τα επαναλαμβάνουν τα άτομα της ομάδας σας, οι πολιτές σας ή το προσωπικό σα, τότε πώς θα είναι το μέλλον σας και το εισόδημα σας σε αυτή τη δουλειά, ή σε όποια δουλειά κάνετε. Γεια σας είμαι ο Θεοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάκητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, Δημιουργό του GreekCoach.gr και του προγράμματος του επαγγελματίας του μέλλοντος στο futurepro.gr,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 Τα 7 βήματα, τα 7 κριτήρια για την επιτυχία του J. Paul Getty και θα μιλήσουμε κυρίω για το 7ο κριτήριο. Και δείτε στο τέλο του μαθήματο πώ μπορείτε να βοηθήσετε του συνεργάτε σα να ξεκινήσουν σωστά στην επιχείρησή του. Ο J. Paul Getty ήταν ένα αμερικάνο επιχειρηματία ο οποίο στην ακμή τη καριέρα του ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπο στην Αμερική το 1957 και ο οποίο έχει γράψει αρκετά βιβλία σχετικά με την επιτυχία και τι επιχειρήσει. Είχε μιλήσει λοιπόν για τα 7 βήματα που χρειάζεται να κάνει, τα 7 κριτήρια. Που χρειάζεται να έχει για να μπορέσει να πετύχει. Οπότε πάμε να δούμε αυτά τα 7 κριτήρια. Νούμερο 1. Θα πρέπει να ξεκινήσει τη δική σου επιχείρηση. Νούμερο 2. Στην επιχείρησή σου θα πρέπει να έχει κάτι που να είναι καταναλωτικό, με άλλα λόγια κάτι που να τελειώνει ή αν είναι υπηρεσία κάτι που να χρειάζεται ανανέωση. Νούμερο 3. Στην επιχείρησή σου θα πρέπει όλοι να έχουν την ίδια ευκαιρία μεσένα. Να είναι δηλαδή τέτοια εδομή που όλοι με του οποίου συνεργάζεσαι να έχουν την ίδια ευκαιρία για ανάπτυξη μεσένα. Νούμερο 4. Χρειάζεται να ενδιαφέρεσαι περισσότερο για το καλό των άλλων από ότι για το δικό σου καλό. Βάλε το συμφέρον των άλλων πιο μπροστά από το δικό σου. Νούμερο 5. Να παρέχει μια υπηρεσία που αναζητούν οι άλλοι και θα προσθέσω εδώ να παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίε που ψάχνουν οι άνθρωποι. Νούμερο 6. Αν κάποιο δεν είναι ευχαριστημένο από τα προϊόντα σου ή να αλλάξει γνώμη μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, δώστε τη δυνατότητα να τα επιστρέψει και να πάρει τα χρήματα του πίσω. Και νούμερο 7. Ασχολήσουμε μια δουλειά. Η οποία να μπορεί να αναδιπλασιαστεί. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο δικό μα χώρο, ο χώρο του δικτυακού marketing, τη εναλλακτική επιχειρηματικότητα, καλύπτει και τα 7 αυτά κριτήρια. Επίση, ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν πώ να δημιουργήσουν εισόδημα στο δικτυακό marketing, ακόμα και αν έχουν αυτά τα 7 κριτήρια, τα 7 βήματα στη διάθεσή του. Δηλαδή, κάποιοι συνεργάζονται με μια εταιρεία δικτυακού marketing, αλλά ουσιαστικά είναι η δική του επιχείρηση μέτρα από τον χώρο του. Έχουν κάτι που είναι καταναλωτικό ή που χρειάζεται να νεώσει κάθε μήνα. Όλοι έχουν την ίδια ευκαιρία για ανάπτυξη με εσά. Και οι περισσότεροι έχετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που χρειάζονται και ψάχνουν άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι χρειάζονται τα προϊόντα τη υπηρεσία σα. η πολλοί άνθρωποι, πρακτικά όλο ο κόσμο, χρειάζεται να κερδίσει περισσότερα χρήματα. Και βάζω στοίχημα ότι η εταιρεία σα προσφέρει και κάποιο είδου εγγύηση επιστροφή χρημάτων σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. Και όσοι έχουν καταφέρει πράγματα στο δικτυακό marketing, είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το καλό τον άλλον. Ακόμα και σε βάρος του δικού του χρόνου. Και τέλο, ξέρω ότι αυτή η επιχείρηση μπορεί να αναδιπλασιαστεί. Ότι δηλαδή μπορείτε να εκπαιδεύσετε άλλου στο πώ να κάνουν τη δουλειά και να μπορούν μετά να την κάνουν χωρί τη δική σα συμμετοχή. Και το ξέρω αυτό γιατί το έχω δει να συμβαίνει πάρα πολλέ φορέ και το έχω κάνει και εγώ στη δική μου την ομάδα. Και όλοι όσοι ασχολείστε με το δικτυακό marketing ή την εναλλακτική επιχειρηματικότητα έχετε στη διάθεσή σα αυτή την ευκαιρία. Και ενώ όλοι έχουν αυτά τα 7 πράγματα στη διάθεσή του, το γιατί οι περισσότεροι τελικά. Δεν έχουν τα αποτέλεσματα που επιθυμούν. Σε προηγούμενο μάθημα μιλήσαμε για του 30 λόγου που οι άνθρωποι αποτυγχάνουν στο δικτυακό marketing. Αν το βλέπετε στο YouTube, μπορείτε να το βρείτε εδώ ή στην περιγραφή. Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε κυρίω για το 7ο βήμα, το 7ο κριτήριο για την επιτυχία, που έχει να κάνει με τον αναδιπλασιασμό. Το να είστε δηλαδή σε μία δουλειά, σε μία επιχείρηση, η οποία μπορεί να αναδιπλασιαστεί. Και θα προσθέσω εδώ ότι όχι μόνο απλά να μπορεί να αναδιπλασιαστεί, αλλά χρειάζεται να βεβαιωθείτε ότι όντω να αναδιπλασιάζετε. Γιατί αν δεν αναδιπλασιάζετε τη δουλειά σας, αν δεν δημιουργείτε αντίγραφα του εαυτού σας, τότε δεν σημαίνει τίποτα. Δεν έχει σημασία αν απλά μπορεί να αναδιπλασιαστεί. Δεν αξιοποιείτε στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που σας δίνει. Πολλέ φορές δίνω το παράδειγμα με το iPhone. Έτσι, ή με ένα πολύ καλό smartphone. Αν, ας πούμε, έχετε ένα smartphone, ένα iPhone, το οποίο κάνει χιλιά δολάρια, χιλιά ευρώ, το οποίο έχει πάρα, πάρα πολλέ δυνατότητε και εσεί το χρησιμοποιείτε μόνο για να σα μηνύματα για να μπαίνετε στο Facebook. Ουσιαστικά δεν αξιοποιείτε το μέγιστο δυναμικό του, δεν αξιοποιείτε όλε τι δυνατότητε που σα δίνει. Αν έχετε λοιπόν μια επιχείρηση η οποία μπορεί να διπλασιαστεί, αλλά δεν τη λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που να δημιουργείται έναν διπλασιασμό, τότε ουσιαστικά δεν αξιοποιείτε στο μέγιστο όλε τι δυνατότητε που σα δίνει. Αν αυτά που κάνετε δηλαδή εσεί και αν τα αποτελέσματα που έχετε εσεί δεν τα αντιγράφουν και δεν τα επαναλαμβάνουν τα άτομα τη ομάδα σα. Οπότε πώ θα είναι το μέλλον σας και το εισόδημά σας σε αυτή τη δουλειά. Ο Ράντι Γκέιτς λέει ότι μην βλέπει αν αυτό που κάνεις δουλεύει, δε σαν αυτό που κάνεις αναδιπλασιάζεται. Αν είστε πολύ καλοί στο να κάνετε προσωπικές παρουσιάσεις και με το πάθος σας, την προσωπικότητά σας, τον δυναμισμό σας και τον ενθουσιασμό σας, κάνετε πελάτες και κάνετε και συνεργάτες, μπορεί με να φέρνετε αποτελέσματα, αλλά ουσιαστικά δεν μπορείτε να δημιουργήσετε έναν διπλασιασμό, γιατί οι περισσότεροι δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνετε κι εσεί. Δεν μπορούν να το αντιγράψουν αυτό. Οπότε αν ακόμα δεν έχετε αναδιπλασιασμό, τότε θα πρέπει να αλλάξετε αυτά που κάνετε ή που δεν κάνετε, για να αρχίσετε να δημιουργείτε αναδιπλασιασμό στην ομάδα σα. Το πρώτο βήμα έχει να κάνει με το να κάνετε του άλλου να κάνουν αυτά που χρειάζεται να γίνουν για να κερδίσουν χρήματα. Και εδώ κυρίω αναφέρομαι στα άτομα που εισάγουμε προσωπικά εμεί στο δίκτυο. Άρα έχει να κάνει με το να κάνω τα άτομα που εισάγω προσωπικά, όμω να κάνουν του δραστηριότητε που απαιτούνται. Για να μπορέσουν να κερδίσουν χρήματα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για τον αναδιπλασιασμό. Το δεύτερο βήμα έχει να κάνει με το να δουλέψετε σε βάθο για να δημιουργήσετε αποτελέσματα. Όταν λέω αποτελέσματα, εννοώ τρία πράγματα. Πρώτον, τα άτομα αυτά να καταναλώνουν τα προϊόντα ή να χρησιμοποιούν τι υπηρεσίε, δηλαδή να κατανοήσουν την αξία των προϊόντων και τη σημασία του να τα χρησιμοποιούν συστηματικά. Δεύτερον, να μιλάνε συνεχώ σε νέα άτομα, να κάνουν συνεχώ ανέβρεση υποψηφίων, είτε σε γνωστού είτε μέσω μεθόδων marketing σε αγνώστου. Και τρίτον, να φέρνουν νέου συνεργάτε. Αν οι άνθρωποι μα δεν κάνουν αυτά τα τρία πράγματα, αν δεν χρησιμοποιούν συστηματικά τα προϊόντα, αν δεν μιλάνε συνεχώ σε καινούργια και άτομα και αν δεν φέρνουν συνεχώ νέου συνεργάτε, τότε σημαίνει ότι δεν έχουμε αποτελέσματα. Πολλοί νομίζουν ότι έχουν αποτελέσματα όταν απλά γράψουν κάποιον και αυτό ο νέο συνεργάτη αγοράζει προϊόντα για να ανανεώνει κάθε μήνα τη συνδρομή του. Αυτό είναι μεν σημαντικό, αλλά είναι το 1 τρίτο των αποτελεσμάτων. Εμεί όμω θέλουμε και τα τρία. Άρα το δεύτερο βήμα έχει να κάνει με το να δουλέψετε σε βάθο, και να δημιουργήσετε αποτελέσματα. Το τρίτο βήμα είναι να βάλετε άλλου να χτίσουν βάθο και το τέταρτο βήμα είναι το πώ να δημιουργήσετε ενθουσιασμό και σταθερή ορμή και ανάπτυξη στην ομάδα σα. Σε παλιότερο βίντεο είχα μιλήσει για το πώ δημιουργώ ορμή στην ομάδα μου. Μπορείτε να βρείτε το link στην περιγραφή ή αν το βλέπετε στο YouTube, να κάνετε κλικ εδώ. Αν όλοι όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο μπορούσατε να πάτε στα άτομα τη ομάδα σα και να δημιουργήσετε ενθουσιασμό σε κάθε έναν από του συνεργάτε σα πιστεύετε ότι αυτό. Θα άλλαζε τα αποτελέσματά σα. Σίγουρα. Δεν θα μπούμε σε βάθο στο θέμα του αναδιπλασιασμού στο σημερινό μάθημα, μια και είναι κάτι που απαιτεί αρκετό χρόνο και εξήγηση, αλλά αν κάνετε αυτά τα τέσσερα βασικά βήματα, θα μπορέσετε να δημιουργήσετε έναν διπλασιασμό. Για να λειτουργήσει βέβαια αυτό, χρειάζεται να μάθετε πώ να ξεκινάτε σωστά έναν νέο συνεργάτη. Δηλαδή, για να δώσετε στον συνεργάτη σα κάθε πιθανότητα επιτυχία, χρειάζεται να το βοηθήσετε κατάλληλα, ειδικά στο ξεκίνημα. Τώρα, δεν σημαίνει αυτό ότι αν εσεί κάνετε ένα σωστό ξεκίνημα με κάθε νέο σα συνεργάτη, ότι όλοι θα το κάνουν και ότι όλοι θα πετύχουν. Όχι. Αλλά τουλάχιστον από τη μεριά σα, φροντίστε να μπορείτε να παρέχετε στου συνεργάτε σα το κατάλληλο έδαφο, ώστε οι κατάλληλοι να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Όταν ο αγρότη παίρνει, ξέρει ότι κάποιοι από του σπόρου που θα ρίξει θα ανθίσουν και κάποιοι δεν θα ανθίσουν. Ο αγρότη όμω παρέχει το κατάλληλο έδαφο και την κατάλληλη φροντίδα σε όλου. Και αυτοί που είναι να ανθίσουν, τελικά θα ανθίσουν. Αλλά δεν μπορεί να ρίξει του σπόρου στο έδαφο και απλά να έρχεται ένα σταυρό στα χέρια του και να έρχεται κάποιοι να πιάσουν, θα πρέπει να του παρέχει τα κατάλληλα εφόδια. Στη μονόρια εκπαίδευση με θέμα εκπαίδευση νέων συνεργατών, τα πρώτα βήματα με έναν νέο συνεργάτη για να μείνει στη δουλειά, την οποία μπορείτε να βρείτε στο GreekCoach.gr κάθετο strain, θα βρείτε το link και στην περιγραφή. Εξηγώ του τρει τρόπου που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο βήμα προ βήμα πλάνο. Τι χρειάζεται να προσέξετε όταν ξεκινάτε την εκπαίδευση ενό νέου συνεργάτη για να μην απογοητευτεί και τα παρατήσει από την πρώτη εβδομάδα. Να κάνουμε το πρώτο ραντεβού εκπαίδευση από κοντά ή από το τηλέφωνο. Πόση ώρα να αφιερώσουμε να το κάνουμε από κοντά ή αν το κάνουμε από το τηλέφωνο. Ποια είναι τα συγκεκριμένα θέματα που συζητάμε στην πρώτη συνάντηση και ποια στη δεύτερη. Φόρμα Αποτίμηση Επιχειρηματική Στρατηγική. Ένα απαραίτητο εργαλείο για τη δημιουργία του πλάνου δράση των συνεργατών σα και πολλά, πολλά άλλα. Για να δείτε περισσότερο για αυτή την εκπαίδευση και για να ακούσετε και κάποιο απόσπασμα τη εκπαίδευση μπείτε στο GreekCoach.gr κάθε το στρέιν. Τώρα, σε κάποιο επόμενο μάθημα θα μοιραστώ μαζί σα τα τέσσερα βήματα που ακολουθώ όταν θέλω να διδάξω σε κάποιον οτιδήποτε. Είτε είναι το πώ να παίρνει κάποιο τηλέφωνα, πώ να κάνει παρουσιάσει, πώ να εκπαιδεύει του συνεργάτε του, ακόμα και για τα παιδιά μου. Όταν θέλω να διδάξω στο παιδί μου κάτι, πει πώ να δένει τα κουρδόνια του, ή πώ να στρώνει το κρεβάτι του, πώ να επικοινωνεί με του άλλου οτιδήποτε, ακολουθώ. Αυτά τα 4 συγκεκριμένα βήματα τα οποία θα τα δούμε σε κάποιο επόμενο μάθημα. Γράψτε μου στα σχόλια. Πια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση ή η μεγαλύτερη δυσκολία που συναντάτε όταν εκπαιδεύετε του συνεργάτε σα, του πολιτέ σα ή στο προσωπικό σα. Γράψτε ένα σχόλιο και θα χαρά να το συζητήσουμε. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και επίση θα το εκτιμούσε ιδιαίτερα αν το μοιραζόσατε με άτομα που πιστεύετε ότι θα του βοηθούσε. Κάντε πράξη στα 4 αυτά βήματα για να δημιουργήσετε ένα διπλασιασμό. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή. Και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.